السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقاء في فيديو جديد اول مرة أدير صوتي على القناة لهذا لا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس المهم مع موضوع اليوم سأريكم ثلاث انترويات واجدة للتحميل من موقع ميديا فاير اتوقع كلكم تعرفون موقع ميديا فاير وهذه المرة الاولى التي أدير صوتي على القناة كل المهم من للانترو الاول سأضع لكم رابط كل إنترويت تحت اسفل الفيديو والان نبدا في الانترو الاول وهذه الانترويات كلها بدون اسم بدون اسم ليدا من الجيد هكذا بدون صوره القناه الان سنرى الف <تصفيق> رايتم يا اصدقاء الف الانترو كيف صار حاله الان ننتقل للانترو تاني. الانترو <تصفيق> اتوقعنا يا يعني اساطير <تصفيق> الان ننتقل لاخر انترو لدينا اليوم وهو اظن انه افضل انترو لهذا من يريد تحميله واو بدايته حلوه لا تنسوا الاشتراك يا اساطير سونغو يا اصدقاء الانترو كيف صار حاله واو اسطوري جدا لهذا يا شباب هذا هو كان مقطعنا لليوم اظن كان قصير شوي ولكن فيديوهاتي في هذه الفترة لا تأخذ مشاهدات كثيرة لهذا ارجوكم يا شباب ان توصلوا هذا المقطع على الاقل الى خمس لايكات او اقل او 10 لايكات تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجلس كان معكم سوبر اوكا Good boy.